Assalamualaikum, hari ini saya nak bincang apa yang perlu kita lakukan selepas kita mendapat lantikan guys selepas kita mendapat lantikan usually apa yang kita perlu lakukan kita perlu make sure that kita terdiri daripada orang-orang yang klien uh, suka, contohnya ialah orang yang bertanggungjawab, orang yang cepat respon orang yang sentiasa mengambil peduli tentang mereka punya apa tu mereka punya interest so we have to do that jadi yang kedua yang yang terakhir sekali ialah antara yang terpenting ialah kita kena mempunyai satu uh, pelan komunikasi yang komprehensif ok so ini yang kita nak discuss sekarang ni so dalam masa 24 jam selepas kita mendapat lantikan apa yang kita perlu lakukan kita kena hantar WhatsApp atau SMS terima kasih kerana memberi uh, kepercayaan kepada kita untuk menjual ataupun menyewakan rumah mereka so dalam dalam masa 24 jam ni ini adalah penting kerana sekiranya mereka memberi lantikan eksklusif mereka akan rasa macam betul ke aku kasih dengan orang yang boleh menjual rumah mereka tu jadi apa yang kita lakukan bila kita bagi WhatsApp atau SMS ini adalah satu basically macam uh, satu affirmation yang mengatakan kita orang yang terbaik untuk menjual rumah mereka tu eh jadi ayatnya mungkin uh, lebih kepada terima kasih kerana memberi saya peluang saya akan berusaha sungguh-sungguh dan saya yakin saya akan dapat menjualkan rumah ini dalam masa yang kita telah discuss semalam okey itu adalah satu affirmation yang kedua ialah kita hantar property for sheet kita dah isi isi, -isi property fact yang kita discuss semalam tengok check everything uh, everything semua complete. Pas balik kat dia tengok sekiranya mereka boleh semak eh sebab kita nak make sure everything tepat sebelum kita hantar kepada kita punya uh, portal uh, listing dan sebagainya. Sekiranya you masih baru apa yang kena buat you buat satu WhatsApp group dalam tu masukkan you punya team leader dan you masukkan uh, coach sekiranya perlu so dalam tu ada you owner you punya team manager ataupun team leader yang keempat ni depend pada you kalau you nak masukkan coach boleh salah seorang daripada coach uh, whoever lah jadi you decide uh, you kena buat jadi semua aktiviti you masukkan dalam group tu sebab kalau sekiranya you tak boleh jawab jadi team leader you boleh jolong jawabkan eh, bagi yang baru ataupun kalau youra season pun you still boleh buat juga. Dalam masa 72 jam pastikan confirmation daripada owner tu dah diterima dan kita masukkan semua uh, portal iklan listing uh, semua sekali. Tem yang percuma dan yang berbayar, Mudah, iProperty, Propwall, uh, prop Property Guru, H prop dan segala semua sekali. Jadi, uh, Facebook juga uh, buat Facebook Page dedicated untuk rumah tu, and then buat iklan ads uh, untuk rumah tu. Siapkan iklan dalam WhatsApp dengan Telegram. So every time kita dah buat uh, sebarang apa tu uh, apa tu dapat listing dan lengkapkan information semua boost semua terus hantar kepada kita punya ejen uh, yang lain supaya mereka apa tu apa tu uh, mereka boleh hubungi kita kalau mereka ada buyer. Listkan semua iklan dalam WhatsApp group berserta gambar jadi tangkap gambar listkan semua dekat dalam grup tu so dia tahu ada aktiviti berlaku kan aa, jadi itu yang kita nak kita nak beritahu bahawa kita memang buat kerja seminggu sekali kita hantar report dalam WhatsApp apa yang kita aa, hantar ialah jumlah panggilan nak tahu berapa ramai orang tanya pasal rumah tu jumlah viewing kalau dia tinggal kat situ okelah okay tapi kalau tidak dan kena-kena beritahu kunci kalau dia bagi kita kan Jumlah unit untuk dijual kat kawasan tu kita kena check round sebab tu kita kena pusing kawasan tu tengok berapa unit yang dijual berapa yang dijual from there kita boleh buat bagi nasihat sama ada rumah tu ada harga dalam keadaan optimum ataupun macam mana dan jumlah iklan dalam jumlah, dan jumlah iklan yang kita buat dan jumlah boosting yang kita buat minggu tu komen daripada pembeli kalau sekiranya mereka datang kalau mereka buat listing buat viewing apa saja komen yang mereka letak viewing sheet tu hantar pada mereka senang cerita viewing sheet tu hantar pada mereka and then per, uh, macam mana nak tingkatkan marketing beritahu dengan mereka peringatan sekiranya perlu untuk proses jualan okay. apa peringatan yang kita boleh bagi kat mereka especially kalau masa viewing tu kadang-kadang mereka sibuk nak ikut eh, seingat kepada mereka jangan jangan apa biar viewing tu biar kita saja yang buat tak perlu nak ni apa tu tak perlu mereka nak Uh, ikut sekali. So you ada soalan, you rasa ada list yang saya kurang hubungi saya and then Insya Allah kita jumpa di lain kali. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekadarnya. Ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, dan up serta komen. Kita jumpa lain kali.